Тренінговий центр поліції в мікрорайоні Матвіївка. На території облаштовано декілька навчальних локацій. Майже 200 офіцерів резерву розділені на групи, які по черзі між цими локаціями курсують. На вогневому рубежі стріляють по чотири людини. Автомат, каска, бронежилет, 22 патрони, відстань до мішені 50 метрів. «Після проведення стріль підходять, перевіряють кількість вишених пострілів. От, ну, приблизно десь процентів 70 стріляють добре». На зборах оперативний резерв другої черги та військово У всіх офіцерські звання. «За течіння такого часу навички губляться, їх треба постійно підвищувати і в цьому напрямку працювати, тому вважаю, що це потрібно збройнім силам». «Добре відстрілялася на жінку, добре, добре було. Підвищили свої навички». Участь в зборах беруть і жінки, їх тут троє. Аліна Микитас служить в Новобузькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. На зборах жінка вперше. «Є і тактика, і медицина, є всі начальники, як тилової служби, як медслужба, ну взагалі всі, речова, тобто все зручно, все під рукою. Топографічні заняття з інструктором, вибухові речовини та прилади на інші локації. Тут розповідають, як ставити та знімати розтяжки, підірвати залізну дорогу, а не себе, та в цілому про поводження мінами, гранатами та іншими приладами. Поряд тактична медицина. «Ми встановлюємо кровотечу і О. накриваємо, ну, якщо є стерильний матеріал, кишки накриваємо, нікуди не впихаємо». «Так, так. Кишки надавали. Знову ж таки, У нас є така це штука, марч». «Дуже важливо слухають, тому що для всіх це цікаво і для деяких, на жаль, це в новинку, тому що, я так зрозумів, тут є деякі досвідчені військові, але деякі навіть не в курсі були, що рятуються боєць за таким протоколом і, власне, як на, ну, надавати допомогу нашому пораненому». Збори резерву розпочали 7-го і триватимуть до 16-го червня. Залучені резервісти з усіх районів Миколаївщини. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.